szélességű terpesz, farokcsúgója lefelé húz, hasból-alhasból tolom a lábakat a talaj irányába, súly a talpakon, stabil az állás. Az újakat nyújtva egymáshoz szorítom. Erős kilégzés hangsúlyos hasilégzés. A légzés vezeti a mozgást. Belégzésre megnő a has, kilégzésre erősen behúzom és ennek az elejét tolja a karokat fel, Szorosan a törzs mellett, tenyerek egymás felé néznek. Belégzésre visszaengedem a karokat. Kilégzés orronát, légzés kintartás, behajlítom a térneket, megtámaszkodom a térd, fölött közvetlenül, befelé néznek az újjak. Befelé-felfelé húzom a hasfalamat és közben folyamatosan kintartom a levegőt. Egyenes a hát, a nyaka gerinc folytatása. Lebegtetem a hasam. Behúzom, majd ellazítom a hasizmokat anélkül, hogy levegőt vennénk. Mielőtt jön a belégzés, még egy utolsó erős befelé, felfelé húzás. Amikor jön a belégzés, elindul a törzs felfelé, majd a kilégzésre. Nyújtom a karokat, légzés kintartás. Összekulcsolom az ujjakat, a tenyerek felfelé néznek. Nyújtom a karokat felfelé, enyhén megemelem az állam. A felsőtest hátrahajlik. Behúzom a hasam, és a lapockák olyan erősen közelítenek egymáshoz, hogy megtartják a felsőtest súlyát. Laza a melkas. Az alhas és a csípő izmaival egyenesen tartom a hátam, nem homorodik a derék, a farok lefelé húz. Folyamatosan mondom magamban az egység fél év mantráját. Felemelem a földet, az egész világ ragyong.